No! Uh -oh. اغس يعني بتعسقل عباس البعيد او بعد البعيد حكيم العياشي طلال الغزي او احلى سلام البعيد او بعد البعيد يعني امير البعيد زيوت الجنابي ابو بلاك البعيد ايضا البعيد زفير او كريم البعيد وحي الله بعد قول. يعني على بعد يلقوه الشمري يقول يعني البعيجاز هو اكيد اسعنى بنوره القوام بعد يلقوه هيا الله خالد محسن الشمري، أبو هادي البعيجي فرحان الغزاني هو الشمري يقول أشتاق لك من شاي، وأنت بحجر إلهي، وأنت الكذب، يا بيا بل ولو عودان وأوقف وأحييك أنت ولو عودان وأوقف وحيك يالب العمر ضحك يا بيا شدادي اليوم يلا اشكلها احجايا اليوم اشو سوايا يلا اشكلها احجايا اليوم جوي سوايد للناس كلها تايه اللي يجي بالمجاري اللي اه يجي ها بنزل موجة فوفا لازم يجي ويشوفك بنزل موجة فوفا انت بعد ما عوفك من تبتجن يا محلائي انا اخ اللي بس بذن هذا الصوت بتلع عيون الحلوه بيجينا وانها تزور بتلع عيون الحلوه يروح تنعش روحي دمعتك بدوه هذا اللي تبكي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا او الظهر اللي بعدي. اقطع الساده يعني اللي على ظهر اللي هاي شنو هاي الله فوان الغزالات، هاي ها ها ها. يعني او موسيقى <تصفيق> موسيقى <تصفيق> يا بياي بصيلة شجرة الطيبين على راس دعونا وكل جينا اليوم دعونا دعونا وكل اجيال اليوم على راس جيل البارك ونفرح سوية اللج يا اهل يا ويلي يا ويلي يا اسمك هو صوت عيوني يا من من شوفك عزت علية لفت بالباس محد هلّ بيّة يا شوفك عزت علية لفت بالباس محد هلّ بيّة اللي شف لك عدا ويال علي المجال يا ريتك ♫ صوتك يصوتك اللي يصوتك يصوتك يصوتك اللي يصوتك يصوتك قالوا هل صوب سابع السابع سبع وغير ما جانا احنا اذا